A mi hazánk mozgalom egy nemzeti keresztény alapokon felépülő, jobboldali ellenzéki párt. Úgy látjuk, az elmúlt 30 év kormányai nem tudták megoldani Magyarország fő problémáit, ezért az eddigi gyurcsány vagy orbán kétpólusú rendszer helyett harmadik utat kínálunk. A mi az egyetlen párt, amely nem kér a kötelező oltásból, és adót vet neki a koronavírus haszonélvezőire. Nem vagyunk vírustagadók, és oltás ellenesek sem. Az az álláspontunk, hogy mindenki dönthesse el maga, kéri-e az oltást, vagy sem. Számunkra a magyar dolgozó az első. Tisztességes béreket követelünk, és megbecsülést a magyar embereknek. Börtönbe juttatjuk a kizsákmányoló, végrehajtó maffiát, és a politikus bűnözőket. Torockai László, a mi azánk miniszterelnök jelöltje, kezdeményezte először a déli határkerítés megépítését. Megvédjük Magyarországot az illegális bevándorlóktól. De minden segítséget megadunk a háború elől menekülő, kárpátaljai magyaroknak. Magyarországnak ki kell maradnia az ukrán-orosz konfliktusból, mert ez nem a mi háborunk. Európai értékeink megóvása a tét. Európai összefogásra van szükség. Szembeszállunk az LMBTQ és gender lobbival, nem hagyjuk, hogy cigányországá váljunk, egy független és erős Magyarországért dolgozunk. Földet osztunk a fiataloknak, Magyar gazdaságot, nagyvállalatokat hozunk létre, zöldpolitikánk és oktatáspolitikánk elhozza hazánknak a megkésett 21. századot. További részletekért keresd a százoldalas programunkat.